لقيته بيقول لي بعد كل الكلام ده انت عاوز ايه يعني؟ قلت له عاوزك تسيبني في حالي كفايه بقى قال لي يعني انا غلطان ان انا عاوز مصلحتك وبساعدك قلت له متشكر لمساعدتك قال لي يعني انت شايف كده؟ قلت له مساعدتك دي خسرتني كل اصحابي خسرتني كل اللي حواليا خلتني وحيد كنت قبل ما اعرفك كنت بقول ان انا وحيد بس كان بيبقى جنبي اتنين تلاته دلوقتي مفيش حد خالص انت حتى خسرتني اكتر واحده كنت بحبها قال لي انت اللي غبي هو مفكر ان انا السبب انك تخسرهم هما اساسا كانوا عاوزين ياذوك قلت له الكل عاوز ياذيني ليه؟ وانا عملت لهم ايه عشان الكل يأذيني انت بتقول اي حاجه عشان تبرر موقفك قال لي طيب, طيب. انا هختفي يومين يبقى وريني هتحل حياتك ازاي وتخليها وردى سلام. قلت له يبقى احسن، انا زهقت من تحكماتك دي، ده بقتش مجرد نصايح، وبعدت عن المرايه ودخلت نيوتن، بس فضلت يومين مش عارف انام من كتر التفكير في كل تفصيله حصلت، وعمال افتكر كل حاجه هو عملها، سواء حلوه او وحشه، بس قلت عادي هعرف اعيش هو كان بيعمل ايه يعني، وبدات تمشي حياتي عادي لفتره، لحد ما وقعت في اول مشكله، وبدات افكر اكلم مين يلحقني مليش ما ماليش حد ما كل ده بسببه المهم حليت المشكلة بعد تعب وشد أعصاب بس أنا برضه زهقت من الوحدة ومش عارف أتعامل مع حد ولا حتى أتعرف على ناس جديدة مبقاش عندي ثقة في حد خلاص أنا بقيت أخلص اللي ورايا سواء شغل أو دراسة وأرجع أوضتي وأبقى أمسك التليفون في الضلمة ما بعملش حاجه وما بكلمش حد عمال اقلب فيه بس على الفاضي بس وآخرتها يعني وفجاه بدا يجيلي افكار انتحاريه كتير قوي هو رجع وبيضحك وبيقولي لي <تصفيق> شفت انك انسان فاشل ومش هتعرف تعمل اي حاجه في حياتك من غيري قلت له مش محتاج لك ويا ريت ما تجيش تاني عشان انا زهقت منك قال لي <تصفيق> انت بتكلمني كده ليه طيب وريني هتعرف تعمل حاجة في حياتك ازاي؟ وسكت، ومن بعدها بقت حياتي سودة، وكنت داخل على امتحانات وما كنتش عارف أذاكر حرف، وكل لما أجي أذاكر أو أركز في حاجة ألاقيني بسرح في حاجة تانية خالص مالهاش أي علاقة، وتيجي أنا مش فاهم وأنا أنا بفكر في إيه أساسا؟ أنزل الشغل ألاقي أعصابي تشدد فجأة ومن غير أي سبب وأبقى بتخانق مع أي حد قدامي، لحد ما نتهيكت الإمتحانات طلعت وطبعا معروفة النتيجة، شلت تلات مواد السنة وحتى صاحب الشغل بدا يراقبني من بعيد لما لقاني بدات اعمل مشاكل واتخانق مع ناس كتير وطبعا هو كمان مشاني اللي هيخليه يستنى على واحد زيي وحتى اهلي بدات تحصل ما بيننا مشاكل كتير قوي تقريبا كنا بنتخانق كل يوم على اسباب تافهه والمشاكل تلاقيها فجاه كبرت من غير اي سبب المهم وانا في يوم في كالعاده سمعت فجاه هجننك الصوت اختفى قلت عادي ممكن من كتر القعده في الاوضه لوحدي بدات يتهيأ لي حاجات لانه كده كده اللي انا مش هاجيلك تاني فخلاص اكيد مش هو يعني لحد ما جيت في وقت ما عدتش باكل ولا بنام وخلاص بقيت بكلم نفسي بصوت لدرجه ان اهلي فكروني ان انا اتجننت، ما كنتش ببقى حاسس بنفسي وانا بتكلم اصلا، لدرجه انهم بقوا يخافوا مني، لانهم قالوا لي انت بتبقى في الاوضه وبتقعد تقول هجننك لحد ما اقتلك، وترجع تسكت تاني، وانا مهما احلف لهم اني ما بعملش كده ما بيصدقونيش، لحد ما قلت اعمل ريكورد على التليفون عشان اثبت لهم ان هم بيهزروا او او اثبت لنفسي ان هم فعلا ان انا ما بعملش كده، ولما عملته لقيته فعلا فاضي، وتلاقيت هسمعه لهم لقيتهم بيقولوا لي ان هم سامعين الصوت وانا مش سامع حاجه سبتهم ودخلت اوضتي وقلت اكيد هما بيهزروا اكيد ده مش يعني مش معنى هم سامعينه وانا لا وفجاه لقيته بيضحك وبيقولي لي هجننك لحد ما اقتلك في الوقت ده ما كنتش نمت بقالي تلات ايام واغمى عليا فقت تاني يوم بالليل على صوتها بتقولي قوم البس عشان هتمشي فور حاولت اتهرب منها كالعاده بس هي فضلت مصممه ان انا لازم انزل معاها فانزل لقيتهم موديني عند دكتور امراض عقليه، الدكتور قعد يتكلم معايا شويه وبعدها قال لي تقدر تتفضل دلوقتي، وخد على جنب وقال له حاجه انا ما سمعتهاش، لحد ما لقيت اثنين جم وخدوني وقالوا لي هنروح نعمل شويه تحاليل، فرحت معاهم، بس ثواني كده هو ايه عند دكتور امراض عقليه؟ ومش فاهم حاجه، واحنا رايحين فين؟ لحد ما لقيتهم موديني مصحه، انا مش مجنون انا سليم، وانا عشان تعبان نفسيا شويه مجنون دخلوني عنبر في خمس أشخاص كل واحد فيه على سريره وقاعدين ساكتين خالص مبيتكلموش مع حد حتى مش مركزين إن أنا داخل دخلت قعدت على السرير وسابوني ومشيوا كل ده أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ومشوفتش أهلي من بعدها في الوقت ده لقيت الصوت رجع تاني وبيقولي شوفت وصلت نفسك لفين أنا خسرتك اصحابك بس أنت خسرت نفسك وضحك واختفي في الوقت ده لقيت الدنيا بتضلم مش هتعرف اتعامل مع حد ولا اتكلم مع حد فا في السرير حتى مجولتش اتحرك حتى مجربتش ان انا اطلع اشوف ايه اللي برا أو اتكلم مع حد في العنبر مفيش فضلت ساكت فضلت في مكاني مش عايز اكلم حد مش عايز اتعامل مع حد خلاص دي اخرتي بس افتكرت ان انا في جيب المفكره اللي كنت بكتب فيها حاجات تبع الشغل عندي قلت اما اطلعها وابدا احكي حكايتي يمكن حد يقدر يساعدني اذا كان اهلي مفكروش يساعدوني الغريب هيساعدني بس اهو اديني بطلع اللغويه وخلاص وبعتها لعنوان عشوائي يمكن حد يلحقني انا فكره الانتحار بتزيد كل يوم عن الثاني اكتر اتمنى تلحقني سلام بس للأسف الجواب وصل متأخر التاريخ اللي على الجواب مكتوب من سنتين يا رب الحق. اول ما خلصت قراءه لبست وطلعت على العنوان فعلا لما سالت عليه قالوا لي لما سالت عن تاريخ الوفاه طلع بعد تاريخ الجواب اسبوع انا اسف